نهارين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهارده داخل أقول لكم خبر في بعض الناس هتشوفه كويس عشان خايفة عن نفسها وده الأصلح لينا فعلا الحكومة عملت الصح ابتداء من غدًا من ستة مايو حتى واحد وعشرين مايو تطبيق الغلق المحال التجارية والكافيهات والمولات من الساعة تسعة مساء تاني حاجة أجازة العيد إن شاء الله كل سنة وانتم طيبين جميعًا هتبقى من اتناشر مايو حتى 16 مايو. ثالث حاجه اثناء الفتره بتاعت العيد الاجازات دي المنتزهات مقفوله، الشاطئ العامه مقفوله. رابع حاجه صلاه العيد هتكون عباره عن نفس الاجراءات الاحترازيه في صلاه الجمعه مع منع اخذ الاطفال. حبيت بس اعرفكم وان شاء الله ربنا يكرمكم ويحفظنا من مرض اللعين ده وتمشي على خير كورونا. اسال الله العظيم أنا يشفينا ويشفيكم ان شاء الله ويشفي مرضانا ويرحم موتانا. شكرا.